وفي مجلة آخر ساعة المصرية نشرت صور كثير من المتحجبات وهذه ظاهرة هناك الآن ولكن كتبة تحتها ظاهرة الحجاب لماذا؟ وعلق عليها الدكتور أحمد سلمي الحجاب لا وجود له في الإسلام وبالمناسبة لقد كثر الكلام والجدال حول الحجاب وأن المفروض أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء وعندما أقول لهم حديث ابن أم مكتوم أما ع... أو ع... أو ع... أو عن أنتما يقول إنه حديث الرسول لأسماء حديث صحيح نرجو الإفادة الشافية حيث أن الأخوة السائرين المختلفين موجودين هنا شكرا. أن تكون في الحجاز إما جاهل وإما مكان. يقول الله جل وعلا في يعني "وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم قلوبهم هكذا في الايه الحيه في سوره الاحزاب ويقول سبحانه وتعالى في سوره النور ولا ويقول للملائكه في بابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدي اسنتهن الا ما ظهر منها وليضربن بقلوبهن على خروجهم. ولا يبدي اسنتهن الا لبعولتهن أو واباء الايه بين سبحانه وتعالى النساء رض غض وعليهم وعليهن وعليهن ان لا يزين اذا ما ثم من الزينه فقال ولا يزين زينتهن او الى ذلك على الحجاب وان زِيَادَةِ تجب والوجه والشعور وفتنه المراه كله محاسن زينه الناس وان اسماء بنت ابي بكر دخلت على أختها أختها عائشة والنبي حار عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب ق... ثياب الرقاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا يا أسماء إن مرأة إذا بلغت المعين لا يصلح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهي وكفيه فهو حديث لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق به تعلق بالبعض لو حذر الله أبو داوود بإسناد منقطع عن عائشة وباسناد من ضعيف منقطع وضعيف وضعيف من جهة الانقطاعة بعض الروات وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان هذا قبل الحجاب الحجاب صريح انزل الله فيه الايات وامر امراه بالحجاب هذا لو صح لكان قبل الحجاب ولكنه غير صحيح فان في روايه سعيد بن عن قتاده عن خالد بن دريد عن عائشه وسعيد بن لا يحتج به الروايه ولا يحتج برواياته وقتاده عن خالد عن عنعن وهو مدلس ولا يحتج بروايته الا عائشه وخالد بن دريك ضعيف لا باس لكن لم يسمع عائشه لم يبقى عائشه ولا نسمع على منها هو منقطع بين خالد وبين عائشه وضعيف من جهه من جهه سعيد بن وضعيف من جهه قتاده فالمقصود انه ضعيف من جهه من جهتين ثلاث في علل ثلاث علة وضع سعيد وعلة تدليس وعلة انقطاعه بين خالد وبين عائشه وضعيف بوجوه ثلاث لا يكذبه ولا يتعلق عليه ولا فرضنا انه صحيح وجاء به ما صحيح لكان هذا قبل ان ياتي الحجاب وقبل ان يفعل الحجاب كان موسى يجلس مع الرجال وهم كاشفوا يتحدثون معهم ثم انزل الله الحجاب وامروا بالستر بعد ذلك كما جاءت السنه في ذلك قالت عائشه رضي الله عنها لما سمعت صوت صوفان المعطل لما مر عليها اذا خلفها الجيش يحسبون انها جواب لديها قالت يقول يسترجع ان لله وانا ينهاج لما راها قال فلما سمعته خمرت وجهي وكان قد راني قبل قد قد الحجاب فعرفني المقصود ان هذا يبين لنا انهم كانوا قبل الحجاب يكشفون وجوههم ويكشفونها فلما جاء الحجاب ستروا وجوههم فقال الحج رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت انه راني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي